قطا نبی کا تیرے رے دل میں پیار ہے مستفار کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے نہیں بتا نبی بے خرار ہے کہ کے لیے بیکرار ہے پہل بتا علی سے بوزے تو شرم سار ہے کہ نہیں علی سے بوز پہ تو شرم سار ہے سوال قبر ہا گیوں گیا بری اس کو لوال